В чому займаєте себе в заторах? Як, розваж... Як розважаєтесь? Сплю. А, ви спите за кермо, ви що таке казати? Ну а що робить? Післяк навіть розбудять, далі їдуть. Попри шалений трафік на дорогах Києва, ми досі ще не перші. всього всього ходимо в топ-20 в світі і в топ-3 в Європі. Чи зможе Київ стати лідером серед заторів у світі, чи все ж таки водії перейдуть на громадський транспорт? Ну що, ходімо інспектувати затори. Скільки десь, приблизно, в середньому витрачаєте на затори в день? Більшої часу. времени. Годину, півтори, майже дві. Я стараюсь об'їжджати, якби. весь допомагає. Виходить об'їжджати? Так, да, виходить. Дуже багато, около трьох часів. Треть, треть часів. Ого. Ну, часа три, часа три, чотири. Так це ви для таксі ще й небагато? А я мало працюю. Ну, я в таксі працюю, так що жах. Часа три, чотири точно. Годинки по півтори. По півтори. І туди, і назад? Ну, поки що так. Ну, часа по три, по чотири. Це кожного дня? Так. Да. Один і дві. Один і дві? Да. Це в одну сторону, чи вже в дві? Одві. В дві. У дві сторони. Чим займаєте себе взагалі під час того, як стоїте? Від цього. Ні, ну вам це можна цього. Від цього І мені можна. It's my life. It's my life. Чим ви взагалі займаєте в заторах, щоб не нудьгувати? думаю о вічним. Слухаю французький. то ви витрачаєте скорость часу. Як можете характеризувати взагалі ситуацію на дорогах в Києві? Колапс. Колапс. Ужасно. Останній місяць їздити практично неможливо, просто якийсь жах. Розумію, що щось роблять, но це ж не нормально по 1,5 по 2 години тільки цей відрізок до моста на метро стояти, просто я. це просто це, це просто нісенсенс е, тяжко їздити, ремонтують дороги, якби Приходиться терпіти, що ж? Вираженью немає. Немо ну, стає, як а так якщо, що запікаємо? Повний піпець. Ну, загалом, з часом стає краще. Ну, ви вже помітили, так, якісь позитивні зміни? Ну, звичайно, зміни є. Треба потерпіти, поки дороблять. Капець. Капець, все не так. Убиті дороги, затори, глупа розмітка. Какие наибольшие проблемы? Большие проблемы с дорогой. Все в ямах и нет развязки нормальной. И в то время, которое можно ремонтировать дороги, это ночное время, не используется, как это делают в Европе. У нас это делается в час пик. Не хватает развязок, светофоры неправильно работают, сами водители тоже. Я думаю, так с этим можно бороться? Пока что потребует рапеток. Убрать, убрать преграды на дорогах. Починить дороги наконец-то и все будет хорошо. Скажите сами, зачем зачем специально все мосты заблокированы? Для чего? Да? Ну я, я думаю, много чего из-за парковок, что так. Ну, багато машин уже припаркованных сбоку. Ремонт. Их надо делать ну, не все вместе. Да, я понимаю, что сложно, наверное. Але альтернативне то має бути. Не думали перейти на громадський транспорт? Ні. А чого? Не люблю людей. Думав, але не зручно і ну, не виходить. Okay. Мені не зручно просто не їздити вночі живу за містом. Ні, дякую. А Вже що? не їздились. Ні, як не готов. Чого? Працюю на цьому автомобілі. От доставки для автомобілів, які ламаються. Ну, метро нормально. А маршрутки нет. В связи с ситуацией в стране и в мире в целом эпидемиологически это не совсем целесообразно, но я думаю сейчас больше рулят самокаты и такой транспорт. Вот зачем и ездят. Когда нужно, то сядеш не только на громадський транспорт, а и на самокат или на самки. Транспорт, конечно, хотелось, чтобы он был очень ну, комфортный и делал. Да не, не, не, не думал вообще даже. А почему? А не знаю. Навіть. Ну так буде удобніше. Та ні, не цікаво. Ну так удобніше. Яким би мав бути громадський транспорт, щоб ви навіть без вагань пересіли? Чистим і комфортним, і швидким. Я працюю електромеханіком, у мене об'єкти, і мені доводиться їздити. А так взагалі могли б пересісти? Звісно. Да. Да. Нормальний у нас громадський транспорт? Ну, тільки на метро. Это Евка Ивашан стать лидером среди затория в свете? А, да, да, сто процентов, <говорит> да, да. Я надеюсь, что нет. <говорит> ну, я так помню, мы уже после Москвы, там, не на далеком втором или третьем месте. Всі водії, яких ми опитали, не готові пересідати на громадський транспорт, принаймні допоки він не стане комфортним. Немає претензій тільки до метро. А врешті випеки, вони готові стояти і чекати всі ці затори, аби тільки їздити в комфорті на своїх власних автівках.